Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів працює майже століття. У 80-х роках минулого століття збудували нові корпуси. Тут близько десятка цехів. Елеватор для просушки і зберігання – 76 тисяч тонн зерна. Малин, де за добу із пів тисячі тонн зерна виробляли в середньому 370 тонн борошна трьох сортів. Перевалка – 5 кілометрів залізниці з двома тепловозами, де за 24 години вантажили 48 вагонів продукції. На цьому комбінаті зберігалося зерно Держрезерву України, а його територія – 37 гектарів. Директорка комбінату Надія каже, 80 в цих роках минулого століття, обладнання було новітнім, потужності підприємства використовувалися сповна. Механізми, які працюють, це все бувший Радянський Союз. Це дуже енергоємкі і затратне підприємство. Із її слів, комбінат працює та має в рік чистого прибутку 2 мільйони 200 тисяч гривень. Це за зберігання зерна, каже директорка. Поки ще нам вистачає, але це вже кінець. Три роки не працює млин, продовжує директорка, бо на внутрішньому ринку області борошна виготовляють вдосталь на приватних підприємствах, які, каже, не зобов'язані виконувати всі вимоги, висунуті до державного комбінату. 370 тонн борошна. На сьогоднішній день реалізувати таку кількість борошна на Хмельниччині, практично це я навіть не знаю, як це зробити. Робили кроки, шукали, але ми нічого не могли знайти. Надія Кобасюк розповідає, чотири роки зверталася в Держрезерв Міністерства регіональної політики економіки, Фонд держмайна та в Кабмін з проханням приватизувати комбінат, знайти йому власника та дати шанс на друге життя. Директор департаменту приватизації Фонду держмайна Владислав Данилішин каже, цієї весни Донеївський комбінат хлібопродуктів продаватимуть за стартовою ціною 187 мільйонів гривень. Торги відбудуться онлайн в системі Прозоропродажі. продажі. 7 травня Донеївський комбінат хлібопродуктів виставляють на продаж за аукціону. Директор департаменту приватизації фонду держмайна України Владислав Данілішин каже, 187 мільйонів це балансова вартість підприємства, а система прозоро продажі дозволяє під'єднувати 30 майданчиків для більшої конкуренції. В процесі торгів ціна зазвичай зростає там в 2-3 рази. Ми відкриті для всіх інвесторів. За умовами торгів продовжує чиновник з фонду держмайна, купити комбінат може будь-хто, крім громадян Російської Федерації. Інвесторів зобов'язують не змінювати профіль підприємства, не звільняти протягом визначеного періоду працівників, дбати про екологію, цивільний захист та дотримуватися пожежної безпеки. Лаборантка комбінату Галина Гладіщук, яка працює тут 33 роки, каже, звісти про продаж підприємства працівники не зраділи, бо, пояснює, бояться втратити роботу нам, може, і не хотілося, ми вже пропрацювали, скільки тут. Ми хочемо, щоб люди всі залишилися і щоб мали роботу. Директорка комбінату каже, що ідеальний інвестор, той, який матиме банк землі на Хмельниччині, вирощує на ній зернові та зможе використовувати потужності підприємства і розвивати його, вкладаючи гроші. Потрібні були дуже і дуже великі кошти. Ми таких коштів не мали, нам держава ніколи не забезпечувала, ми самі заробляли. Дунеєвецький комбінат хлібопродуктів один із семи підприємств України такого профілю, які продаватимуть з молотка, каже Владислав Данилішин. У нас зараз сім КХП готуються до приватизації. Доневецький вже підготовлений та виставлений на продаж, тому що він був на кращому стані. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.